إذا كان لديك جدول يحتوي على أسماء، تريد أن نقل، فقط على Alt Shift، وثم التحريك إلى الأعلى أو الأسفل.